علی المرتدا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجرہ الکری آپ نے پھر مزید اس کو آگے بڑھایا کہ اس رات کو عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے لیکن صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھنا ہے صرف عبادت نہیں روزہ بھی رکھنا ہے اور یہ بھی آقا کریم علیہ صلاح و سلام کی پیاری سنت ہے کہ 15 شعبان عبادت کرنی ہے تصویہات کرنی ہے اس سے وفار کرنا ہے پھر ٹائم نکال کے قبرستان بھی جانا کیونکہ آ کا کریم علیہ صلاۃ و سلام خود بھی قبرستان تشریف لے گئے اب آقا کریم علیہ صلاۃ وسلام کی والدہ ماجدہ مومنین کی ماں ان کا مزار نہیں ہے آب علیہ صلاۃ وسلام کے بہن بھائیوں کی مزارات کچھ بھی نہیں ہیں لیکن حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام پھر بھی قبرستان تشریف لے گئے وجہ کیا تھی جہاں بھی ہو جس جگہ بھی ہو یہ نہ کہنا کہ یار ہمارا تو قبرستان ہے نہیں ہم کیا کرنے جائیں آقا کریم علیہ یہ صلاح نے بتلا دیا کہ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو قبرستان جانا ہے قبرستان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے جب بھی دعا مانگنی ہے مومن کا ویسے طریقۂ کار یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگتا ہے پہلے اپنے مومن بھائیوں کے لیے مانگتا ہے پھر اپنے لیے مانگتا ہے تو کوشش کریں اس رات میں قیام کریں کوشش کریں اس رات میں قبرستان کا چکر لگائیں چلو اور کچھ نہ صحیح عبرت لینے کے لیے چلے جائیں اور کچھ نہ صحیح چلو اس اس نیت سے چلے جائیں کہ یار ہم نے بھی ادھر جانا ہے اور قبرستان وہ واحد جگہ واحد جگہ ہے کہ اگر جہاں سے کسی کو عبرت حاصل ہو جائے کہ یار ہم نے بھی ادھر آج ڈھیر ساری ایسی قبریں ہیں کہ جو مسمار ہو گئی ختم ہو گئی جن کو پوچھے ہی کوئی نہیں ختم پتنی پر کتنی کتنی قبریں بن گئے ہیں دیکھنا بھائی ایک دن ہماری بھی قبر بن جائے گی جیسے ہم کسی کا جنازہ پڑھ کے آتے ہیں دیکھنا ایک دن ہمارا بھی کوئی جنازہ پڑ رہا ہوگا جیسے ہم کسی کی کل خانے پہ بیٹھ کے اس کے لیے یہ سارے ثواب کرتے ہیں دیکھنا ایک دن ہمارے لیے بھی بندے کٹھے ہوئے بیٹھے ہوں ج جیسے ہم کسی کے لیے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں ویسے ایک نہ ایک دن ہمارے لیے بھی لوگ اکٹھے ہو کر دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے दुनिया یہ دنیا یہ دنیا छोटे اگر چھوٹے سے कहीं میں کہیں پر کوئی چھوٹی आफर بھی آفر لگ جائے تو لوگ بھاگ دوڑ کے جاتے ہیں ساری باتیں دور کی ہے سائٹ پہ رکھے ہیں کیونکہ भी وہاں تک پہنچ بھی نہیں ہے حالات حاضرہ کے مطابق میں آپ کو مثال دوں کہ اس وقت ملک کی معیشت کس موڑ پہ کھڑی ہوئی ہر بندے کو پتہ ہے <coughs> تو جہاں پر آواز لگے کہ بھائی فلاں جگہ پر یہ چیز جو ہے ویسے عام ریٹ اس کا یہ ہے لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر وہ آدھی قیمت پر مل رہی ہے تو اب بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے ہیں؟ کہ یار فائدہ اٹھائے آفر مل رہی ہے کہ ایک چیز اتنے کی ہے لیکن فلاں جگہ پر آدھی قیمت پر مل رہی ہے تو ہم بھاگیں اور ہم بھاگتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم وہاں پر پہنچیں بساؤ کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دکان ہی نہیں کھلی ہوتی ہم پہلے جا کے لائنیں لگا لیتے ہیں کہ یار سب سے پہلے میں لے لوں کہیں ختم نہ ہو جائے تو یہ تو دنیا کی آفریں ہیں یہ تو دنیا کے مشغلے ہیں جو ہمیں طرح طرح کی چیزیں دیتے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہا ہے بندہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے تو پورے سال میں ایک رات ایسی ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے گنہگاروں کے لیے ایک بہت بڑی آفر ہوتی ہے اور اس میں کوئی لائن والا چکر نہیں ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک فلاں مخصوص جگہ پر آپ نے آ کے لینا ہے جہاں مرضی بیٹھے ہو چھوٹی مسجد ہے بڑی مسجد ہے درگاہ ہے گھر ہے مدرسہ ہے دکان ہے جہاں مرضی بیٹھے ہوئے ہو اس رات سے فائدہ اٹھاؤ کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے مغرب سے لے کر طلوع صبح تک جتنا مانگ سکتے ہو مانگو جتنا مانگ سکتے ہو مانگو تو رب کے رحمت تو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم تو مائل بک کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کس کو کوئی رہ رو منزل ہی نہیں رب کی رحمت تو یہ آوازیں لگا رہی ہوتی ہے ہم تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کوئی لینے والا ہی نہیں اب میں نے ایک دو بندوں کو بولا کہ یار اس رات میں نا ڈٹ کے عبادت کرنا رج کے عبادت کرنا کھل کے عبادت کرنا ساری رات جاگنا اس نے بتایا کیا بولا کہ یار ساری رات عبادت کروں گا نہ صبح کام پہ بھی جانا یار یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تو اور اتنا بڑی رات اتنا بڑا موقع تو جب مل رہا تو اس کو گوا رہا ہے کہ صبح کام پہ بھی جانا ہے اور بھائی اس بارگاہ میں آ کر تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں یہ دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے تو اس رزق کا متلاشی ہے جس کا رازے کو خود فرما رکھا ہے کہ آ میرے پاس میں تجھے دوں گا صرف آنا نہیں صرف آ کے بیٹھ جانا نہیں بلکہ صدقے کے دل سے مکمل یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اس دربے میں آیا ہوں اور اسی در سے مجھے ملنا ہے اور یہاں سے میں لے کے جاؤں گا اور رب چالا کا وعدہ ہے کہ جو بندہ میرے در پر آ کے اس رات مجھ سے مانگے گا وہ خالی جھولی نہیں جائے گا یار دنیا داروں کے کہنے پر یقین آ جاتا ہے جو ہو سکتا ہے دھوکہ بھی ہو ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو ہو سکتا ہے کہ ہم سے پیسے بٹورنے کے لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا اس پہ ہم یقین کر کے بھاگ نکلتے ہیں لیکن یہ تو بارگاہ وہ ہے جہاں پر اس طرح کا جناب خیال کرنا بھی بڑی دور کی بات ہے کہ بندہ خیال کرے ہو سکتا ہے یہ کام نہ ہو یہ نہیں ہے اس بارگاہ میں جو بھی بات ہے جو بھی آفر ہے جو بھی ہمارے لیے راتیں رکھی گئی ہیں جو بھی ہمارے لیے مخصوص گھڑیاں رکھی گئی ہیں اس میں جو بات کی گئی ہے وہ واقعتاً ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے